Kommer ni ihåg Cecilia? Matthandlarens enka. Hon var känd för sin vassa tunga. Folk sa att den var svart. Nu var hon på väg ner till hamnen för att sälja alla sina dyrbara mattor som hon hade ärvt efter sin man. Hon ville ha loss pengar så att hon kunde göra sin efterlängtade resa till Lybäck. Cecilia såg efter att pigan var där bakom henne med kärran och alla mattorna. Försiktigt måste hon gå eftersom marken var sörlig. Sen vände Cecilia sitt ansikte mot solen. Det var en skön aprilsol och en doft av lavendelvatten omslöt henne. Hon hade badat sig på morgonen för att lukta riktigt gott. Och för ett ögonblick försvann allt sål. Cecilia slöt ögonen och såg framför sig ett oändligt hav där hon själv guppade på väg till Lybeck. Mjukt gröna vågor som kluckade mot ett båts Som från en avlägsen klippa hörde hon sin piga skrika –Husmor, se upp! En galt är lös! –Varför slag? –Inte kunde väl ett svin springa på vågorna? –Cecilia slog upp ögonen. –Milda makter, hon svävade i livsfara. –Rakt emot henne kom en galt rusande med fasligt stora betar. och –Efter galten sprang en man, var det svinets ägare. I nästa ögonblick låg hon i gränden med spretande ben. Lavendeldoften byttes ut mot stanken från utslängda skulor och slaskvatten. Sammetshatten flög av och hamnade på svinet. Kärran välte, pigan vrålade, mattorna for ut och rullade ner mot bryggorna. Vid alla jävlar i helvetets stekpanna. Hennes kära mattor, stjärnhimlar, liljor, granatäpplen, allihop värda en förmögenhet. Men svinet fortsatte sin framfart med Cecilias blå hatt som en fladdrande vimpel på beten. Ta fast det där, svinet! skrek mannen. Han hade buskiga ögonbryn och en käpp i handen. Nu stannade han tvärt för att hjälpa Cecilia upp. Och som han flämtade. Cecilia kände honom till namnet. Mm. Erland köttmånglare min sann från det östra kvarteret. Vad hon sa till honom går inte att upprepa. Vrede en dödssynd. Det minsta man kan säga är att matthandlarens enka förvånade sig själv i valet av svordomar. Maskätna rävrumpa och stinkpadda var mycket milda uttryck i jämförelse med det som Cecilia nu vräkte ur sig. Hon insåg att med svinet försvann både den blå samhällshatten och hennes möjligheter att nå Lübeck och Paris. Alla hennes kära mattor låg i nersmetad hög nere på en av bryggorna. Satans grant fruntimmer kunde Erland inte låta bli att tänka när han såg matthandlarens enka läsa lysen av honom med sina oförskämdheter. Kvinnan som man borde gå långa omvägar kring för att slippa möta. Tänk att hans vin sprungit rakt i hennes famn. Solen lyste i hennes nötbruna hår och hennes tungare var inte svart. Den var hallonröd. Inkans nedsmutsade händer for fram och tillbaka. Hon hade mycket vackra fingrar. Erland fattade varför fram plötsligt kom att tänka på eleganta pastejer på siskor och starar som flög ut ur hans köttgrottor. De stod båda och hämtade andan i några sekunder intensivt stirrande på varandra. Jag, jag, jag, väste Cecilia, jag ska göra korpmat av dig. Hon knöt sina nävar för att ge sig på honom. Folk runt omkring jublade, nu skulle det bli slagsmål. Vill du bli min kvinna? Hörde Erland sig själv säga. Vad? sa Cecilia. Hon kunde inte slita sin blick från mannens händer. De var ovanligt välformade, naglarna klippta och fingertopparna mjukt rundade och hans bruna hår svepte så förföriskt över den raka näsan. En rysning for genom hennes kropp från tåspetsarna till hårfästet där visserligen hatten fattades. Men ändå, ak, dessa händer fick gärna omsluta henne och matthandlarens enka tackade högre makter för att det var just Ärland. köttmånglares galt, som sprungit om omkull henne. För var det inte just Erland som skulle ordna rådmännens stora fest Santa Valborg om bara några dagar den största beställningen som man kunde få i den här stan. I alla fall nästan härliga mynt skulle snart fylla hans penningpung. Halleluja! Cecilia förstod nu den fulla innebörden av ordet amor. Älskade köttmånglare. Hon såg djupt. In i hans ögon, ja, svarade hon, ja, ja. Vad kan göra en människa lycklig? Kärlek, pastejer och vindfyllda segel.